국민 of disappointment. فانت ربي غفار يا رحمه الله اني خائف وجل يا نعمه الله اني مفلس عيال وليس لي عمل القى العليم بي سوى محبتك العظمى وكن ذكاكي من إغلال عصياني وكن أماني من شر الحياة ومن شر الممال ومن إحراق بثمان تحية واحد الأحد الصمد ما ظن وانت يا العروه الوثقى ويا سيدنا الاوفى ومن مدحه روحي وريحاني اللهم يا رب الحلال والحرام اللهم يا رب الركن والمقام اللهم يا رب المشعر الحرام اللهم الحرام. اللهم اجمل لسيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا ورسولنا ونبينا محمد منا السلام كما ينبغي السلام على آل السلام اللهم صل على المدر التمام اللهم صل اللهم صل على الشفيع لجميع الانام اللهم صل على كامل الايمان اللهم صل على كامل الاسلام اللهم صل على فجر الاسلام اللهم صل على نور الايمان اللهم صل على المصطفى العدنان اللهم اللهم صل على من تكلم في كفه الطعام، اللهم صل على مربي الأيتام، اللهم صل على تكلم في كفه في كفه الطعام، على من خر إليه وأناف. اللهم صل على من خر اليه الجسع واناب. اللهم صل على من شقت منه الاسرار. اللهم صل على من انفلقت من نوره الانوار. اللهم صل على من طابت ببركته الثمار. اللهم صل اللهم صل على من شاشع من نوره الانوار اللهم صل على من سمى باسمه الفخار اللهم صل على من اضطرت من ضوئه الاشجار والازهار اللهم صل على البشير النذير اللهم صل على السراج المنير اللهم صل اللهم صل على الحق المبين اللهم صل على الرؤوف الرحيم اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على شفيع المذنبين اللهم صل على سيد ولد آدم والخلق أجمعين اللهم صل على صاحب الخلق العظيم اللهم صل على الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل على الذي أعطيته السبع المثاني والقرآن العظيم اللهم صل على صاحب الشامه اللهم صل على صاحب العلامه اللهم صل على المخصوص بالزعامه اللهم صل على الموصوف بالكرامه اللهم صل على الذي كان تظنه الغمامه اللهم صل على صاحب الشفاعه اللهم صل على صاحب الدراعة اللهم صل على الذي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه اللهم صل على الشفي المشفع يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد وصلي علينا معهم يا رب العالمين صلاة تقول لنا بتقوى <تصفيق> او